Є спонсором на вашому старому російськомовному каналі, щоб у майбутньому отримувати відповіді на запитання в чаті, чи потрібно ще й у цьому каналі стати спонсором? А тут Жень я ж не бачу спонсор в очині. Коли ви спонсор, то тут з'являється значок. І я знаю, що це спонсор. А на цьому, а, а якщо ви спонсор того каналу, то на тому може ну, той канал все я там мене там більше не буде там вже десь біля 30 35 відео закрити і я поступово закриваю далі ось тому там подивитися всі 100 відео можуть тільки спонсори каналу каналу і тільки різні рівні тобто чим вищий рівень спонсорування тим більше відео можна подивитися а так там все звиняйте там вже велика кількість відео вона закрита чому ну тому що е, РФ Російська Федерація в них немає можливості ну їм зараз не показується реклама ось тому тому за рекламу гроші не йдуть е, по-друге в них закрита можливість спонсорування вони не можуть ставати спонсорами того каналу ось тому е, той канал він я завжди казав що я веду канали для людей все до 24 лютого я той канал вів потім ні і заняті як з'ясувалось після 24 лютого ну трішки пізніше да там десь місяць що якась там надія була але зараз все людина по-русски не говорить немає хто немає я наведу вам просто приклад хлопці Дивіться. ну це, це ж просто цифри а я ж інженер, інженер я ж працюю з цифрами перед масштабним вторгненням в мене було 265 тисяч підписників Десь біля 70%, ну там 67-60, ну, давайте 67%, 265, ну 67, тобто десь 177 тисяч, да, з, з хвостиком, Це були підписники із Російської Федерації. Коли почалась війна, і коли росіяни сказали, що всіх українців треба вбити. Так, бо вони не люди їх треба вбити ось то тільки ну, загальна кількість підписників котрі поцікавились взагалі зі мною все в порядку чи ні тим паче що наш будинок був під окупацією тобто це один із перших перших пер пер пер районів котре було окуповане з початку війни ось але поцікавилось е от з 265 тисяч е моєю долею поцікавилось по по три підписника три ось з них тільки от один українець і два росіянина так Ось, тобто, зі 177 тисяч тільки два поцікавились в селі зі мною в порядку. Ну, ось вам цифри. Ну, ось вам і відповідь. Ну, навіщо мені взагалі вести канали російськомовний, якщо серед цих людей немає... Ну, я не знаю, як їх назвати, але там немає людей. Розумієте? тому що я буду сподіватися що на україномовному мовному каналі цей показник буде трошки більше ну, буду на це сподіватися тому що зараз українцям трошки не до будівництва взагалі то і це зрозуміло ось тому вже сьогодні або завтра післязавтра я зможу включити спонсорування на цьому каналі вже буде йти монетизація буде йти я зразу же зроблю спонсорування ось і можна буде становитися спонсором цього каналу а ті хто хоче слухати російськомовний контент ну будь ласка ось той канал там я його створював 11 років мого життя ну, будь ласка станьте спонсором та дивиться російськомовний канал Ось такий розклад Вот такая математика. Окей. Okay.